Så skal vi gjøre pølsa. Jeg er et forsker Derrick Holmes, og har akkurat blitt tilkallt til å overstede for et mystisk dødsfall. Jeg har foreløpig ikke så mye å gå på, men offer er visst aktiv spillere av korspillet Magical Gathering, som er kjent for av et ganske røft miljø. Dette kan bli farlig. Tid for avhør! F. du fant like. Kjente du den avdøde? Ja, han var min argeste motstander i med Vriotter. Når så du den avdøde sist i livet? Omtrent en halvtime før jeg fant han død. Vi var midt i et slag med Vriotter, og så tog han en dopause. Du reagerte ikke på att han ikke kom tilbake, da? Nej, jeg trodde han bare prøvde å syke meg ut, så jeg tog en høneblum. Og så da jeg våknet, så måtte jeg på do selv, og det var da jeg samte han. Tack, du kan gå. Sigurd, kjente du av avdøde? Ja, han kjentes varm og myk. Men det var før han døde. Når så det siste avdørende? Det var dotteren død! Det lukter... mana! Her er det en tom plass. Hvem er det som er her? Monika. Men... Mana Polen hender seg tom! Og dere tar en ute! La meg og Monika være morderen. Tid for å arrestere. Vent! Et skritt døren, så tror du også! Det tror du, men du er tom for mana! Det er feil, for jeg har en reserv i lomma! Jeg stemmer mana! Sjekk det igjen, du! Å oh nei, jeg har en fri återkort! Forpul til mana-pul! Smak din egen medisin! Jag är det forskare Derek Holmes och har akkurat blivit till kallad till åstaden för ett mystiskt dödsfall. Jag har förlopp i inte så mycket att gå på, men offret är visst nog en aktiv spelare. Jag har så överraskad. sist avdöd i livet. Reglett på dig. Vänta.